Доброго дня добрим людям! Адже лише хороші люди підписані на мій канал. На нашому автомобілі є речі, які не впливають на його рух та на якість роботи вузлів та механізмів. Але вони суттєво допомагають нам не тільки керувати цим автомобілем, а досить часто уникати неприємних та жахливих ситуацій. До таких пристроїв я відношу камеру заднього виду. Добре, якщо автомобіль укомплектований нею, а що робити, якщо ваш автомобіль не обладнаний цим аксесуаром? Цьому можна зарадити. Тому саме вам адресується сьогоднішня моя розповідь. Перш, ніж купувати камеру заднього виду, потрібно мати монітор для виводу картинки з неї. Для цієї цілі може слугувати екран андроїдної магнітоли або екран відеореєстратора. А ще потрібно визначитись в способі передачі відеосигналу на монітор – кабельний чи безпровідний. В першому варіанті перевагою є те, що не потрібно під'єднувати доживлення, крім передавача, ще й приймач сигналу. Штекер камери просто вставляємо в монітор. Недоліком є те, що кабель потрібно прокидати через весь салон. В другому варіанті ця проблема відсутня. Зате, окрім передавача біля камери, потрібно шукати живлення ще й для приймача сигналу з камери в передній частині автомобіля. Я обрав другий варіант – безпровідний. Крім того, я придбав камеру не з універсальним кріпленням, а разом з накладкою на лампочку підсвітки номерного знаку. Отож, знайомимось із дієвими особами. Камера заднього виду. З накладкою на лампочку підсвітки номерного знаку. Трансмітер – передавач сигналу з камери. Цією стороною він з'єднується з камерою. Червоний штекер – живлення на камеру, жовтий – сигнал з камери на передавач. А на цю сторону подамо живлення з лампочки заднього ходу. Саме від неї буде живитись трансмітер і камера в момент вмикання задньої передачі. Тільки є один нюанс – до задньої фари кабель будемо під'єднувати не напряму, а через фільтр, щоб уникнути впливу системи визначення справності лампочок. Зрозуміло, що при з'єднанні проводів потрібно дотримуватись полярності, про яку розповідають їх кольори. Крім того, живлення з фари має йти на сторону IN, а вихід на камеру зі сторони OUT фільтру. Якщо на його корпусі нема відповідної стрілки, Зробіть її самі для простішого розуміння маршруту живлення від фари до камери. А це вже ресивер – приймач сигналу з камери. Жовтий штекер – в монітор. А контакти приєднаємо до джерела живлення. Ну що ж, переходимо до практичної сторони нашої справи. А почнемо її з демонтажу обшивки дверей багажника. Тримається вона на чотирьох шурупах та фіксаторах. Два шурупи знаходяться в ніші для знаку аварійної зупинки. Вони ж тримають ремінці кріплення знаку. Один та другий. Готуємо головки торкс та відкручуємо їх. Обидві сторони цієї ніші знаходяться ще два. Все, шурупи відкручені, обшивка тримається лише на фіксаторах. Для цього виду робіт я використовую спеціальний інструмент – для демонтажу обшивки. Ну погляньмо, які фіксатори тут використані. Ось такі от металеві скоби. Проведемо їх облік та аналіз стану. Тому що деякі можуть бути зігнуті, а деякі – не винятись. Тоді прийдеться просити їх вийти кожну окремо. Ось так от планую закріпити камеру. А для цього потрібно зняти стару лампу підсвітки номер, відкрутивши два шурупи. Лампочка нехай почекає, поки перекинемо контакти на нове місце. Тепер можна розміщувати лампочку. Далі потрібно зняти накладку із внутрішньої сторони, де розміщується підсвітка номеру та кнопка відкриття багажника. Для цього відкручуємо 5 гайок. А тут в пригоді стане ключ або головка на 10. Відкрутивши дві гайки, стане зрозуміло, що далі буде заважати контактний роз'єм. Тому його потрібно зняти. Три гайки відкрутили, ще залишилось дві. Тепер можна знімати. Через отвір для підсвітки заводимо кабель камери. Тепер накладку ставимо назад. прикручуємо. Ось тут виходить кабель, який затиснемо гайками. А тепер прикручуємо підсвітку номеру разом з камерою. Камера зафіксована, докручуємо гайки. Тепер вже можна під'єднувати роз'єм Кабель камери направляємо до магістралі інших кабелів та прикріплюємо до неї Для цього я використав пластмасові хомути-стяжки А ось тут – місце з'єднання камери та її трансмітера. А ось і він власною персоною. Ну а далі кабелі потрібно прокласти під обшивкою навколо скла та через гофру завести в салон. Потім його шлях пройде вниз, до задньої блоку фари. Тож знімаємо і цю накладку. Вона теж кріпиться на металевих скобах. Тепер там проводимо та закріплюємо кабель. Шлях відомий – через гофру в салон. А тут проситься знятись ще одна накладка, щоб кабель прокласти під обшивкою. Знімаємо. Рукою навряд чи вийде, тому знову в пригоді стане спеціальний інструмент. Це накладка демонтована. Як бачимо, спосіб кріплення її той самий. Скоби, які не винялись, не забудьте дістати і вставити на місце. Найважче місце для протягування кабелю – гофра. Тому для полегшення роботи її потрібно зняти. Далі підшукуємо підходящий дріт, пропускаємо його через гофру, чіпляємо за нього кабель і таким чином протягуємо його. І остання накладка, яку потрібно зняти. Для її демонтажу не потрібен навіть інструмент, тому що кріпиться вона не на металевих скобах, а на пластмасових кліпсах. Протягуємо далі та причіплюємо кабель. І таким чином ми дійшли до фари, яку потрібно теж зняти. Чіпляємо накладку гачком і знімаємо її. Далі відкручуємо два шурупи головкою «Токс». Натиском на фару вліво звільняємо її з двох фіксаторів. Ось ці два виступи заходять в пази на корпусі фари і фіксують її. Знімаємо роз'єм і від'єднуємо фару. Далі від'єднаємо від фари блок лампочок. Він тримається лише на фіксаторах по краях. Нетонована лампочка праворуч і є сигналом заднього ходу. Саме від її контактів і буде живитись камера з трансмітером. Тим же способом затягуємо кабель в нішу задньої блок фари, Чіпляємо кабель за дріт і протягуємо його через щільні місця. Кабель провели, тепер займаємось його приєднанням. Але, як я вже казав, кабель камери приєднуємо до фільтра камери, а вже його вхідні контакти припаюємо до шляхів подачі живлення лампочки заднього ходу. Тому попередній фільтр я встановив, використавши для цього термоклей, а його вхідні контакти припаяв на плюсову та мінусову доріжку лампочки заднього ходу. Це – Мінусовий контакт, а це – плюсовий. З іншої сторони фільтра, де надпис Out, виходять вихідні контакти. А їх потрібно приєднати до кабеля, який ми завели в нішу задній блок фари. Тому далі складаємо блок фару і займаємось цим. Для з'єднання я використав спеціальні наконечники для контактів. А для їх ізоляції можна використати як традиційну ізострічку, так і термосадочні трубки. Після проведених маніпуляцій підключаємо до фари роз'єм і встановлюємо її на місце. Для цього спочатку закріпимо фару на фіксаторах. А потім прикрутимо двома шурупами. Закріпивши на ній накладку, ми завершимо перший етап роботи, який проходив в задній частині автомобіля. Другий етап буде проводитись в передній його частині, де будемо встановлювати та підключати до живлення та монітору ресивер – приймач сигналу камери. Єдиний жовтий штекер потрібно під'єднати до монітора, а двожильний кабель – до джерела живлення. Найпростіше – знайти плюс і мінус для цієї цілі в роз'ємі магнітоли в правій його фішці. Ось схема контактів. Але тут живлення на ресивер буде надходити постійно. Це мені не сподобалось, і я пішов іншим шляхом. Я вирішив дістатись до блоку управління бортової мережі і під'єднатись до контакту лампи ліхтаря заднього ходу. Тоді живлення на ресивер буде надходити лише тоді, коли буде вмикатись задня передача. Блок управління бортової мережі J519 – Розташований під панелью приладів зі сторони водія. Для початку знімемо кришку, за якою ховається блок запобіжників. Вона легко знімається, бо тримається лише на двох фіксаторах. Знявши її, перед нами відкриється блок запобіжників. І саме над ним знаходиться потрібний нам блок управління бортової мережі. Конструктивно він об'єднаний із блоком реле і знаходиться за ним. Тому, щоб дістатися до нього, потрібно відкрутити декілька шурупів та почати розбирати панель. Знімаємо бокову накладку. Тут теж є шурупи. І вже можна побачити блок реле, за яким знаходиться блок управління бортової мережі. Потрібно буде відєднати ще ось це з'єднання. Відкрутивши головкою торкс зазначені шурупи, ми дістанемось до потрібного місця. Ось блок реле, а за ним розташований блок управління бортової мережі J519. Плюсовий провід ресивера потрібно під'єднати до контакту 1 в роз'ємі B. Це лампа правого ліхтаря заднього ходу. Мінусовий провід можна приєднати до контакту 9 в роз'ємі A, або просто до маси автомобіля. Ці контакти відповідають автомобілям ТОУРАН до 2010 року випуску. Якщо тут ви відчуваєте невпевненість, то зверніться до «Автоелектрика». Нехай вам під'єднає ці контакти. А тепер момент істини. Наскільки ми круті майстри? Ключ на старт. Задня. Є! Yeah. Камера вмикається, трансмітер передає, ресивер приймає. Справу успішно завершимо. Складаємо розібране. Бажаю і вам успіхів. Продивіться список моїх відео та посилання на них внизу в описі. Можливо, ще щось знайдете для себе корисне. Бувайте!